Quines maneres de qualificar els estudiants m'ofereix el campus virtual? A l'hora de configurar el mètode de qualificació d'una tasca, pots observar diverses opcions a més de la predeterminada. Aquestes són la guia de qualificació i la rúbrica. La principal diferència entre amb en és que la guia de qualificació fa la funció de Checklist, on podem definir els ítems que ha de complir la tasca i valorar si s'han complert o no atorgant una puntuació, mentre que amb la rúbrica cal definir els diversos nivells d'assoliment de cada ítem amb una definició clara. I com podem configurar aquests mètodes de qualificació? Per una banda, per poder configurar una guia de qualificació per una activitat, Cal que als paràmetres de la tasca no oblides escollir el mètode de qualificació «Guia de qualificació» abans de guardar. Un cop creada la tasca, fes clic sobre aquesta. A la icona «Accions» selecciona l'opció «Defineix una guia de qualificació». Ara caldrà que defineixis el nom de la guia i els paràmetres que vols avaluar. Per exemple, Segons la descripció de l'activitat que hem creat prèviament, demanàvem als alumnes que contestessin a les dues preguntes amb un màxim de dues frases per pregunta. Així doncs, podem definir dos criteris per a aquesta tasca. El criteri 1, contestar a les dues preguntes, i el criteri 2, fer-ho en un màxim de dues línies. A descripció, per a qui qualifica, podem repetir la mateixa informació o afegir detalls si s'escau. Al final de la plana trobaràs les opcions per mostrar o ocultar la definició i puntuació d'aquests criteris als estudiants, tot i que nosaltres sempre recomanem que es mostrin, ja que l'estudiant té dret a conèixer què i com s'avaluen les seves activitats. No oblidis d'esar! Com l'estudiant ha fet la tramesa, el que veiem a l’hora de qualificar és el següent. Per altra banda, per poder configurar una rúbrica, cal que els paràmetres de la tasca no oblidis d'escollir el mètode de qualificació rúbrica abans de guardar. Un cop creada la tasca, fes clic sobre aquesta. A la icona accions, selecciona l'opció defineix una rúbrica. Ara caldrà que defineixis el nom de la rúbrica i els paràmetres que vols avaluar. Si posem el mateix exemple que en el cas de la guia, la definició demanava als alumnes que contestessin a dues preguntes amb un màxim de dues frases per pregunta. Així doncs, podem definir d'entrada dos criteris per a aquesta tasca. El criteri 1, contestar a les dues preguntes, i el criteri 2, fer-ho en un màxim de dues línies. Ara cal definir el nivell i la puntuació d'aquests. Per exemple, amb el criteri 1 podem definir tres nivells. No entregat, amb una puntuació de 0, una resposta, amb una puntuació de 1, o correcta, amb una puntuació de 2. Al final de la plana trobaràs de nou les opcions de mostrar o ocultar informació sobre la rúbrica als estudiants. Un cop l'estudiant ha fet la tramesa, el que veiem a l'hora de qualificar és el següent.